Kaikkihan me sitä ollaan aina välillä mietitty, että haiseeko avaruudessa jollekin. Niin kauan kuin me ollaan tyhjiössä, niin siellä voi haistaa korkeintaan itsensä siellä avaruuspupun sisällä. Mutta kun me tuodaan avaruusasioita sisään, avaruusasemalle tai ilmakehään, johan alkaa tuoksahtaa. Avaruuskävelyllä oleet astronautit haisee ihan erilaiselle, kun ne tulee sisään kuin silloin kun ne lähti sinne ulos. Ja sen hajun on kuvailtu muistuttavan lähinnä grillattua lihaa, palanutta elektroniikkaa, saksan pähkinöitä ja hitsipillin käryä. Kuupelyä haistelleet astronautit taas kertoo, että se haisi lähinnä palaneelle ruudille. Esimerkiksi tähtien välisessä Sagittarius B2-pilvessä on löytynyt paljon etyyliformiaattia, jonka me tiedetään tuoksuvan lähinnä rommille. Maapäälle tuotuna komeetta 67P Churyumov-Gerasimenko taas tuoksuisi lähinnä vanhalle virtsalle, etikalle ja marsipaanille. Ja Uranus, No, se haisee lähinnä mädille munille.